عظم الحم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان جارہ رہا ہے بارہ ایم ایل اے پندرہ سے بیس کروڑ روپے میں بک چکے ہیں اور اتحادی ساتھ چھوڑ چکے ہیں یہ آج رات کی اپڈیٹس ہیں رات گئے جو معاملات سامنے آئے ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان جا رہا ہے جو بڑے باوسوک ذرائع سے جو معاملات جو باتیں پتہ چلی ہیں اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ جو سوال ابھی تک کیا جا رہا تھا یہ بالکل واضح ہو چکا ہے بائیس مارچ تک جو ہے چودہ دن پورے ہو جاتے ہیں اور آج جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب انہوں نے ویریفائی بھی کر لیا ہے تمام سگنیچر اور دستخط وغیرہ اور اس میں بالکل کوئی اب نہیں پایا گیا جو جمع ہوئی ریکوزیشن تو اس کے بعد اب جو ہے بالکل کوئی ٹائم باقی نہیں ہے فوری طور پہ انہیں اجلاس بلانا ہے اور اس میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جانا جو بھی ہونے والا ہے اور دونوں جو پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے ون ملین مارچ افواج چودھری صاحب نے بتایا کہ ون ملین مارچ ہوگا یعنی دس لاکھ لوگ جلسے میں انہوں نے بلانے ہیں اور اسی طرح نون لیگ نے بھی اپنے جو ورکرز ہیں انہیں اور ایم این اے ایم پی اےز کو اپنے پولیٹیشینس کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل ریڈی رکھیں اور اس دن سب نے آنا ہے اچھا اب یہ بھی کہا گیا اب حکومت کی طرف سے یہ بوکھلا ہٹ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہا گیا کہ دس لاکھ لوگ باہر کھڑے ہوں گے اور جو لوگ لوٹے بن کے اندر جائیں گے اور وہ واپس آئیں گے اور اسی در دس لاکھ میں سے گزریں گے تو پھر یوں سمجھ لیں یہ یہ کہا تو نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کی خیر نے جو دس لاکھ لوگوں میں سے گزریں گے جو لوٹے بن گئے تو نون لیگ نے بھی اپنے کارکنان کو کہہ دیا پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا ایک ملین مارچ کا تو یہ صورتحال بہت گڑبڑ کی طرف جا سکتی ہے اور یہاں کوئی اگر دہشت گردی کا منصوبہ جیسے کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق امریکہ کی انوالومنٹ اس میں موجود ہے امریکی سفیر کے ذریعے جو انہوں نے کہا کہ بھاری رقوم جو ہیں یہاں پہ تقسیم کی گئیں اور لوگوں میں بانٹی گئیں تو یہ معاملہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط سائیڈ پر جا سکتا ہے اچھا میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ سچویشن ایسی کہ عمران خان ہار کے بھی جیتتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کے اس وقت آپ جلسے دیکھیں بہت بڑے بڑے جلسے اور عوام اس ان حالات میں بھی کہ جب مہنگائی اپنے روج پر ہے حالات خراب ہیں اور سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں اس کے باوجود عوام کا جمع غفیر جو ان کے جلسوں کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے امڑتا چلا جا رہا ہے تو اس وقت جو عمران خان کا بیانی ہے کرپشن کے خلاف بیانی ہے اور دوسرا جو امریکہ اور یورپی یونین کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والا معاملہ ہے یہ چیز جو ہے یہ بالکل عام آدمی کے دماغ میں ذہن میں ایک تصویر ابھر کر آ چکی ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان ہی کا ہے اور وہ آ, وزیر اعظم بن کے آئیں گے دوبارہ اور پھر انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور شاید آ, وہ بہت کچھ کریں کیونکہ وہ بار بار اپنے جلسوں میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں مجھے آ, کرسی کا شوق نہیں ہے مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے اور پھر عجیب سی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے جس سسٹم میں ایم ایل اے ایز یہ تو ان کے کاروبار ہیں یہ جب ایم ایل بنتے ہیں یا ایم پی بنتے ہیں یہ تو بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کے ذریعے وہ کروڑوں کماتے ہیں تو کیا یہی بزنس جو سسٹم ہے آگے جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ پھر یہی مسلط رکھیں گے انہیں چوروں ڈاکوں کو مسلط رکھیں گے جب انہیں موقع ملے گا آج عمران خان کی حکومت گراتے ہیں کل نون لیگ کی حکومت گرے گی پیپلس پارٹی کی گرے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آنے آنے والے انتخابات میں سسٹم بدل کر آئیں گے اس سے پہلے ان کی جدو جود اس سسٹم کو بدلنی کی جدو جود ہونی چاہیے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے جو بلیک میل کرتا ہے جو سارا ابھی آپ دیکھیں کہ کل جو سیچویشن سامنے آنے والی کہ کل ایمکو ایم پیپلز پارٹی کاف لیگ اور جانگی انترین مل کر یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور یہ جو لیٹیسٹ اپڈیٹ رات گئے ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق چلا آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سچویشن یہاں پہ بڑی عجیب و غریب ہونے والی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہو کیونکہ عمران خان نے ایک جو ایک کار جو بچا کے رکھا ہوا تھا ابھی تک جسے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور قومی اسمبلی تو اب چونکہ وہ نہیں توڑ سکتے ہیں اور صدر ابھی توڑ سکتا ہے آئن کے مطابق صدر صدر پاکستان لیکن وہ وزیر اعظم انہیں مشورہ نہیں دے سکتے اس لیے ایسی کوئی بات اوپن تو ہو نہیں سکتی ہے لیکن اگر قومی اسمبلی کو نہ بھی توڑا جا سکے تو اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانے پر وہ آمادہ نہیں ہوئے اور جو ہے عثمان بزدار کو ہی وزیر اعلیٰ رکھا اور یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ اسمبلی توڑی جائے گی اور اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو یہ ملک ایک ابتری کا شکار ہو جائے گا اس وقت اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا نہ وزارت اعلیٰ ملے گی کافلی کو پرویز کو اور نہ ہی ن لیگ کو اور نائی حکومت کی تبدیلی کی کوئی آپشن رہ جائے گی پھر نئے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسری آپشن باقی نہیں رہ جاتی ہے اور ابھی جو رات کے اپڈیٹس ہمارے سامنے ندیم افسل چند تو پہلے ہی جا چکے تھے امتیاز صفدر وڑائز بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں اور بھی سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این اےز کے نکل کے جانے کا جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت خان بھی اڑنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور عمران خان کو باقاعدہ مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب آپ کے ڈرنے کا وقت آ چکا ہے تو پی ٹی آئی کے بارہ ایم این اے بک چکے ہیں یہ بالکل کلیئر بات ہے بارہ ایم این اے بک چکے ہیں اور یہ بارہ کا تانا مخالفین نے پی ٹی آئی کو مارا ہے کہ اپنے بارہ ڈھونڈے کون ہیں ٹھیک ہے اور زرداری نے سب کو تیار کر لیا کہ پرویز لائے کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور ایم کیو ایم بھی علیحدگی کہہ دی ہے ایم کیو ایم نے بھی دے دیا بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس نے معاملات کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ بھی طے نہیں ہے لہذا وہ بھی گئے اور عمران خان کا اقتدار جا رہا ہے نہیں چلا گیا ٹھیک ہے اسے پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے وہ لیکن وہ پھر آئے گا اچھا ابھی ہم اگر عالمی معاملات کی طرف توجہ دیں تو بنیادی طور پہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ عالمی حالات ہی کے پیش نظر ہو رہا ہے کہ پاکستان بلاک بدلنے جا رہا ہے اور یو اے ای اور جو سعودی عرب ہے وہ پہلے سے آ دکھا چکے ہیں امریکہ کو اور پاکستان بھی اس طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ رجیم چینج کا معاملہ جو اس وقت آیا فوری طور پہ حکومت کو تبدیل کیا جائے اور اس میں جو عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ امریکہ فوری طور پہ تبدیلی امریکہ کے لیے اس لیے ضروری تھی وہ پاکستان پاکستان کا دوسرے میں میں جانا یعنی کی حکومت جو ہے وہ روس کے کے حق میں بیٹھی اور یا یورپی یونین کے خلاف ہے امریکہ کے خلاف ہے اور دوسری طرف سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ریکوزیشن جمع کرواتے وقت اپوزیشن نے باقاعدہ یہ الزام لے کے جمع کروایا کہ یہ یورپی یونین کو خلاف کر لیا اور یورپی یونین کے ساتھ اس طرح بات کی لیکن عمران خان اپنے جلسوں میں بالکل اس بات پہ ڈٹے نہیں ہیں وہی طرح یورپی یہی بیانیا عمران خان کو اگلی فتح کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ بلاکس بدلتے ہیں نئی ہلکا بندیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے جنہیں جانا ہوتا ہے اور یہ صورتحال یہ جو ہے اس میں, میں پھر یہ جی آپ کو بات کروں گا کہ عمران خان اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے جانے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہے اور یہ سچویشن شاید اس قدر گھمبیر ہو گئی ہے اس وقت کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کھل کے انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن سچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ عمران خان اگر حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فائدے میں ہیں حکومت چھوڑ کے یہ نہیں آپ یوں سمجھ لیں ہار کے بھی وہ جیتنے کی طرف جا رہے ہیں اور اگلا الیکشن بالکل انہیں کا اور جس طرح عوام کا جمع غفیر اگر وہ ایک ملین لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد جائے بہاڑ میں لیکن یہ مطالبہ عوام کو ضرور کرنا چاہیے عمران خان سے کہ اگلا الیکشن اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جس میں جب چاہیں کروڑوں روپے لے کے ایم این ایز ایم پی اےز جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں جن کا سہارا لے کر عمران خان صاحب بھی آئے تھے کہ وہ دوبارہ اسی طرح آنے والی حکومتوں کو بلیک میل کریں اور پاکستانی عوام کے مقدر میں سیاہی تاریکی اور ظلمت کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے یہ اب نہیں ہونا چاہیے سسٹم کی تبدیلی کا بیان ہونا چاہیے کیونکہ ان کا بیان تبدیلی تھا تو سسٹم کی تبدیلی کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھنا اس پورے پیریڈ میں عمران خان صرف ایک بات کہتے رہے کہ مافیہ, کرپٹ مافیا کرپٹ مافیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے میں بے بس ہوں یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہے اس مافیا کو کچلنے کی ضرورت ہے اور یہ مافیا عوام کو کچلنے کے درپے ہے وہ بالکل اسی چیز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرٹ لوگ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں لیکن عمران خان کو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو عوام عمران خان کا ساتھ دے گی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ ڈیٹ ساتھ تک پہنچتے رہیں